Tervetuloa Pohjois-Suomen turvapuistolle virtuaalisesti. Turvapuisto on koulutusympäristö, jonne on lavastettu todenkaltaisia työympäristöjä. Turvapuistossa havainnoidaan turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä, mahdollisia vaaranpaikkoja ja työtilanteita, joissa pitää osata huomioida oikeat asiat sekä toimia oikein ja turvallisesti. Turvapuiston rastit esittelevät erilaisia esimerkkejä rakennusalan työtilanteista. Rasteilla havainnollistetut tapaturman vaarat ja kuormitustekijät esiintyvät kuitenkin lähes alalla kuin alalla eri tilanteissa. Työturvallisuus tulee ottaa huomioon rakennushankkeen kaikissa vaiheissa. Turvapuiston idea on herättää ihmiset havainnoimaan omaa roolia ja vastuuta työturvallisuuden varmistamisesta omalla kohdalla ja työyhteisössä. Meistä jokainen tekee päivittäin paljon valintoja, jotka vaikuttavat omaan ja muiden turvallisuuteen. Tunnistatko ne hetket, tilanteet ja valinnat? Tämän virtuaalisen turvapuistopäivän jälkeen tunnistat niitä enemmän. Turvallisuus on tiimityötä. Minä olen Veke ja kulin oppaana ne tänään. No niin, tervetuloa tähän turvapuistopäivään. Otetaan aluksi esittely, ketä kaikkia meillä täällä on mukana. Kuka olet ja mikä on sinun toimenkuvasi? Susanna Tervonen, osao ja rakentamisalojen koulutuspäällikkö. Entä seuraavaksi? Olli Airaksinen ja tässä Pohjois-Suomen turvapuistolla voisi sanoa, että työn touhua. Entä sitten? Palolan taisto ja ammattiliitto Pro. Ja sitten neljäntenä. Elina Luukko, a suunnittelu Oy, rakennesuunnittelija, elementtisuunnittelija myös. Ja ensimmäisenä tsekataanko, lähdetään työmaalle, että tarvittavat ja asian kuuluvat varusteet löytyy. Susannalla on kypärä päässä. Ilmeisesti kypärä on se, kaiken ajaa, onko näin? Kyllä, kypärä on, ja täältä löytyy työturvallisuuskorttia, tulityökorttia, henkilökorttia. Pollilla on sitten keltaista takkia yllä, onko se näin, että pitää olla värikästä takkia tai sitten liiviä päällä. Joo, ja sitten sen lisäksi hyvä huomata, että pitää olla riittävästi heijastavaa pintaa ylävartalossa, ja jos olisin menossa tietyömaalle, niin pitäisi olla vielä sitten alavartalossakin heijastavat suojavaatteet. Taistoilla on lasit päässä. Joo, lasit pitää olla päässä, vaikka hyvää näkö onkin. Että... Täällä on semmoinen tilanne, että pitää roiskeita Ja miten Elinalla? Kortti roikkuu tuossa. Joo, ja lisäksi kypärässä mukana kuulosuojaimet, jotka on myös erittäin tärkeät työmaalla. Sulla on Elina lisäksi turvakengät, ja kaikilla muillakin näyttää turvakengät olevan. Minullakin on aivan upo uudet sievin turvakengät. Turvakengät on työmaalla todella tärkeä. Kyllä, esimerkiksi kesätöissä naulaan astuneena kun ei ollut turvakenkiä, niin oli aika ikävä kokemus. Mitä, oli kaikkea tuohon korttia, mitä kaikkea korttia tarviiko työmaalle tulla? No, tuolta, vähän riippuu tietenkin työtehtävistä. Aika yleisesti työnantajat ja tilaajat vaativat työturvakortin, joka on sinne osoitus siitä, että perustasoasiat työturvallisuus on siinä hallussa. Sitten jos teet tulitöitä, niin tulityökortin. Sitten jos mennään tuonne niin tietyömaille, niin sitten yleensä on tieturvakorttia tarpeen. Ja jos olet suunnittelemassa liikenteohjausjuttuja, niin tieturvakortti. Tieturvasta on sitten vähän semmonen monipuolisempikin kortti Tieturva 2 olemassa. Miten taisto, sulla on kätet takana, onko hanskat kädessä? Kyllä, eli hanskat pitää olla kädessä tuolla, kun työmaalla teeskennellä. Hyväksytkö kaikkien varustuksen, mitä tässä teillä kaikilla neljällä on, ja muka lukien partavege? Kyllä. No niin, ei muuta kuin lähdetään katsomaan, mitä kaikkea täällä turvapuistossa on. on esiteltävää, ja tervetuloa vielä kerran mukaan. No niin, Työjohtaja taistopalolla ollaan täällä Työjohtokopissa. Tänne tulee tuota uutta työntekijää työmaalle, niin miten tässä työ, tuo perehdytys sitten käynnistyy? Joo, kato, siinä se on semmoinen tilanne, että kaikki työntekijät, mitkä tulee työmaalle, täytyy perehdyttää, jotta saadaan semmoinen niin varmuus siitä, että tiedetään, mitä siellä työmaalla sitten toimitaan. Okei, eli ihan kaikki. Jos vaikka tulee joku kuorma-auto tänne tuomaan työmaalle tavaraa, niin pitääkö sekin perehtyä? Joo, kyllä. Kaikki, joka tulee tiettyjen rajojen sisäpuolelle, että joskus jos paikat, mihin voi jättää tavaran. Mutta jos joutuu tuonne työmaalle menemään, niin perehdyttäminen pitää olla kunnossa sitten. No riittääkö yksi kerta perehdityksellä vai pitääkö no. joka kerta, kun työmaalle tullaan, niin perehdyttää työntekijä? Jos työmaalla tapahtuu joku olennainen muutos, mm. alue muuttuu tai rajat muuttuu, niin uusi perehdytys tehdään silloin. Mutta jos ei, niin silloin se yksi perehdytys riittää per työmaa. No mitä sitten, jos ei perehdytetä ja työmaalla sattuu joku vahinko, niin kuka on vastuussa? No sehän se on semmoinen haastava tilanne, että jos tuommoinen tapaturma sattuu, niin kyllä yleensä ensimmäisenä lähdetään katsomaan että onko kaveri perehdytetty. Ja jos sieltä löytyy puutteellisia perehdyksiä, niin kyllähän se sitten tietää esimerkiksi vakuutusyhtiön kautta, että kuka siellä sitten makselee. Että se on kyllä tosi tärkeä perehdytys juuri sen takia, että okay. saadaan kaikki, kaikki vastuut sitten myös siellä paperissa. No miten tässä sitten käytännössä, kun kaveri tulee eka vertaa työmaalla ja tulee tänne sun, sun tyköön niin miten tämä perehdytys sitten tässä käytännössä niin toimii? No jos ei ole netissä valmista perehdytysohjelmistoa rakennettu työpaikalle, niin sitten mennään ihan perinteisellä. Tässä on Skanskan, Skanskan tämmöinen perehdytystoiminta, eli katsotaan ihan mitä sillä työmaalla tapahtuu, tervetuloiset perehdyttämiset, ja käydään läpi tämmöinen ihan selkeästi. Työjohtaja on yleensä, yleensä se, joka tuota, ämpäriä ryksy tekee siellä työntekijöitä. Eli lähinnä kaikki työturvallisuuden varusteet katsotaan? Kyllä, turvallisuuden... juuri näin. Että kaikki pitää olla asian kuuluvat turvavarusteet. Ja sitten vielä työmaalla voi olla omia eri, erillisiä määräyksiä, mitä pitää sitten noudattaa. Että jos puhutaan jostakin ö, työmaista, mikä on esimerkiksi sisä, sisäilma luokitettuja, niin siellä pitäisi olla omat, omat tuota, tiedot niistä ja mitä suojelmia esimerkiksi joudutaan käyttää sillä. No miten yleensä, kun tulee työntek työ, uusia työntekijöitä työmaalle, niin lähdetäänkö ihan nollista liikkeelle? Onko siellä pohjia tavallaan tiedossa jo, että miten täällä tulee käyttää ja olla? No kyllähän, kyllähän semmoinen niin hirveän tärkeä juttu on ottaa se asenne, että kaveri ei tiedä mitään. Joo. Koska, koska tota, jos me oletetaan, että se tietää, me voidaan olettaa väärin. Mm -hmm. Ja meillä on ikävä kyllä semmoisia tapaturmia sattunut, missä on tullut, tullut tota väärinkäsitysten myötä, niin kuolemanjohtaneita näitä tapaturmia ihan sen takia, että, että perehyttäjä on olettanut, että ihminen on tietänyt sen asian. No miten esimerkiksi opiskelijat sitten, jos ne ajattelevat, että uskallanko mä kysyä tämmöistä kysymystä perehdytyksessä ja onko tämä niin kuin huono kysymys, niin mitä sanoo työnjohtaja? No onko parempaa paikkaa kysyä kuin se paikka, missä perehdytetään. Että eihän semmoisia niin muutenkin työmaalla, niin mieluummin ensin kysyä, nekö niin tekee, että voi tapahtua isoja vahinkoja ja ihan perustöissäkin, että Porat raaraan paikkaan reiä, niin saattaa olla vähän aikaa vesi, vesi siellä työmaalla läsnä. Että, että kyllä se on paljon helpompi kysyä ensin ja, ja sitten lähteä toimimaan. Okei, minkä aikaa tähän yleensä menneekö? Sulle tulee uusi työntekijä työmaalle ja tulee perehdytykseen, niin minkä aikaa sinä menee, että se pääsee sitten itse työntekoon? No kyllä perehdytys kestää, hyvä perehdytys kestää yleensä sen puoli tuntia 45 minuuttia. ja Sitten sit jos mennään oikein tarkaksi, niin itse olin tuossa perehty, perehdytyksessä tuonne isolle tehtaalle, niin siellä meni sitten puolitoista tuntia pelkästään siihen aineistoon tutkimiseen, ja sitten vielä siihen päälle oli kokeet Rakennusalan koulutuspäällikkö Susanna Termonen, te siellä osaa olla sitten, perehdytätte työ, tuota, oppilaita työmaille, niin miten se teillä toimii tuo perehdytys? No periaatteessa se perehdytys toimii meillä ihan samalla tavalla kuin missä tahansa rakennusalan yrityksessä, eli harjoitellaan sinne niitä, niitä asioita, mitä ne yritykset meiltä odottaa ja mitä laki vaatii. Ja siinä mielessä meillä on oikeastaan helppoa se harjoittelu, koska meillä on omia rakennustyömaita osaossa. Eli työmaa pyörii samalla tavalla kuin oikeissa yrityksissäkin. Opiskelijat, kun tulee meille ensimmäistä päivää oppilaitokseen kouluun, niin heti silloin jo aletaan käymään niitä työ, rakennustyömaihin liittyviä työturvallisuusasioita. Pidetään opiskellut korttikoulutukset, työturvallisuuskorttikoulutukset, sitten me käydään kaikki koneet ja laitteet siellä meidän oppilaitoksen työsaleissa läpi ja samoin sitten siellä työmailla, työmailla saattaa olla erilaisia koneita ja laitteita mihin perehdytetään ja, ja itse asiassa meidän oppilaitoksen työsalit, missä me harjoitellaan monesti niitä työkokonaisuuksia niin kuin työmaalle mennään, niin ne on luokiteltu myöskin rakennustyömaiksi. Eli niitä samoja perehdytyksiä tehdään myöskin siellä. Mitä perehdytyksessä pääasiassa niin tuodaan esille ja onko jotakin, mihin halutaan erityisesti niin painottaa jotakin siinä? No, no itse se perehdytys on tietenkin käydä ne perusasiat, niin kuin tuossa äsken vastaava työjohtaja esitteli, mitä sillä rakennustyömaalla käydään, mutta sitten mulla on tässä tämmöinen työturvallisuuspaikka, mitä opiskelijoiden kanssa sitten käsitellään niin oikeastaan tämän sisällysluettelun mukaisestikin sitten siellä työmaalla, työmaalla, mitä asioita käydään läpi, niin on tämmöinen ö, työn turvallisuussuunnitelma, TTS, mikä mm -hmm. tehdään, eli joka työvaiheesta, mitä siellä omalla työmaalla aletaan tekemään, niin tehdään työsuunnitelma. Mm -hmm. Opiskelijat tekee sen opettajan kanssa yhteistyössä, joten jo siinä vaiheessa, kun sitä laaditaan, niin tulee tehtyä ikään kuin se perehdytys ja käytyä läpi ne ne asiat, mitä siihen liittyy. Miten oppilaat sitten Toteuttavat näitä, mitä te perhetyksessä tuottaa, tuottaa esille, niin näkeekö siellä, että ne menee niin kerrallaan sinne niin sanotusti jakeluun vai tuota? Ei, kyllä se vaatii, se vaatii niin kuin sitä harjoittelua ja harjoittelua hmm. ja harjoittelua. Että, mutta se, että, että viimeistään siinä vaiheessa kun opiskelijat meiltä lähtee sitten sinne yrityksiin töihin, niin silloin tulee aina sitä palautetta, että no olipa hyvä, että siellä okay. koulussa harjoiteltiin nee. näitä asioita. Että että vaikka ne oppilaalta monesti tuntuu vähän turhilta ja semmoisilta, että pitääkö näitä aina toistaa ja toista, mutta sitten lopussa tavallaan ne kuitenkin kiittää siitä, että olipa hyvä, että... Kyllä, voi olla, että se jatkuva, jatkuva jankuttaminen välissä se voi tuntua <laughs> turhauttavalta, mutta ne. sitten kun sinne oikeasti töihin lähetään, niin huomataan, että no siis, oli niin tosi hyviä juttuja. Ja, ja me tulemme tänään vielä näkemään sitä, että kuinka tavallaan tuo työturvallisuus että kuinka se on tärkeä. Kyllä.